السلام عليكم اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في قناه اليوم غادي نخرجوا من المحتوى التقني وغادي نهضر على حاله استثنائيه تتعجد بلادنا واللي هي فيروس كورونا المستجد هذا الفيروس اللي يعرف انتشار خطير في كل دول العالم ابتداءا من الصين ايطاليا اسبانيا الى الى ان انتقل الان الى المغرب وفي مرحلة الثانيه للاسف تسجل حتى الان تنين حالة مؤكدة إذا خاصنا كلنا نكونوا واعين بالخطورة ديال الفيروس ونقدر الأمور بجدية ونسمعو الهضرة ديال المسؤولين والأطباء لي تيقولو لنا ونتبعوها بلحظ إذا من بين هذه النصائح والإرشادات هي لفلو يدينا بالماء بالمعقم أو بماء الصابون مدة ثلاثين ثانية ونغسل اليد جيدا جيدا ثم تجنب الاحتكاكات المباشرة ونخليو ديما بيناتنا متر نساو السلام باليد والوجه هاد من البعيد ونساو الاحتكاكات المباشرة ونخليو ديما بيناتنا متر منين ندخلو للدار نغسلو سباتنا او حذاءنا بالجزير نبدلو الحوايج اللي جينا بهم ونغسلو البينا بالمعقل ديما نتجنبو السنابريين بريد الوجع بالنسبة للاطفال والتلاميذ اللي يجلسو من الخرايا نقول لهم هادي راه ماشي عطلة للنوته او المسارية هذه رأى إجراء تخلص الدولة لكي تخاف بيضهم وتتعلمون عن دول انتلاق من منصة في الميدي تيس وقناة ثقافية حتى الناس الذين يخرجون بدون ضرورة قصمة ماخصهمش شرقاء يخرجون لكي يقصون من احتمال الانتشار الفيروس وأيضا ينقصو الخطوره انهم ينشروا الفيروس حتى ديروهم ولناس الأقارب ديالهم واللي عزيز عليهم اذا كنا خاصنا نتحدو ضد هذا المرض هذا لأن خاطر وفي الختام وفي الختام اريد ان اقول يجب ان أقول واعيا بخطوره الامر وناخذ الامر بجديه وندخلو ولا وما نخرج الا عند الضروره وكنا نتحدر ضد كورونا باش ما يزيدش اذا طبقنا كل الاحتياطات اكيد ان شاء الله وباذن الناس وأسأل الله سنسيطر عليه الله ما الله شعبي هل ينجينا من هذا البلاء